Örökség, Mészáros Márta és Ragái elemér első és egyedüli közös filmje. Az 1980-ban vászolra került francia-magyar koprodukciós sztárjai Isabel Üpper és Monori Lili, Jan Novicki és Percel Zita. A film mond című tangója, Hernádi Judit mély hangszínével érett slágerré. Az előző filmeimnek nagy sikere volt Párizsban, Franciaországban, mentek a filmje, akkor lett a Isabelle Per Star. Nagyon csodálkozott, hogy nő fogja rendezni a filmet. Szerettem is az új kihívásokat és nem volt még palettámon Mészáros Mártó, úgyhogy nagyon erültem is neki. Ez a gomónnak a forgalmazásában került a mozikba a film, a legnagyobb francia forgalmazó volt, az Izabel Lipper, aki már akkor sztár volt, most is ugyanakkor a sztár. Tehát nagy volt a tét. tehát kicsit másfajta elvárásoknak kellett eleget tenni. Az volt a kihívás, hogy én ne adjam fel a saját ambícióimat, ne korlátozzam magam, és minél kevesebb kompromisszumot kössék, de azért megfeleljek azoknak a standardnak, amit egy ilyen nagy forgalmazó és egy nemzetközi forgalmazásba bekerült filmek követte. Két éjszakar alatt összehoztuk a forgatókönyvet, kitaláltuk ezt, ott, ott írtuk, és, és, és így, így lett a forgatókönyv. Izabelül perre. Az közben látta a filmeimet a Lilivel, és, és a, a Liliben bele szeretett. És nagyon akarta Lilivel együtt játszani. Itt egy fantasztikus hármas volt a kamera előtt, a, a Percel Zita, a Monoli Lili és az Izabel Üpper. Három egymástól tökéletesen különböző ö, ö, személyiségjegyű, nagyszerű ember, és ennek a három embernek volt tulajdonképpen egy, a film végéig egy nagyon izzó, furcsa, feszült kapcsolata. Milyen jó neked, Irén. Van valami, amiért élsz. Desem panaszkodhatsz. Mindened megvan. A sok-sok film, amit készítettem az elmúlt fél évszázadban, de azokat, hogyha fölidézem, akkor, akkor nem minden esetben a, a film esztetikai minőségéről, a, a, a film eseteges sikeréről vagy sikertelenségéről jutnak eszembe dolgok. Ez a film azért volt nekem borzasztóan emlékezetes, mert 40 éve készült, és a fiampont 40 éves, a film forgatása közben született, és ebben a filmben lett a kamera előtt megkeresztelve. És a keresztelő után Isabel Hüppert tartotta a kezében. Azt hiszem, hogy egyhetes volt a Marcia, amikor a keresztelő folyt, és rohadt hideg volt a templomba, és jól lecsurgatták őt szentelt vízzel, jó alaposan megkeresztelték, és hát bömbölt a gyerek előtte utána, és a felvételkor is ö, ö, annyira sírt, hogy, hogy tiszta lila volt a feje, ami a vásznon ugyanolyan lila volt. <gül> és A digitalizáció során most megkegyelmeztem a Marcinak, és szépen babarcot csináltam belőle. Ez volt a legdurvább <gül> javítás, amit csináltam. Soha sem mond, hogy túl vagy már mindenen, nem jöhet új. Dömes Zsolt, ami akkor készültünk valami filmre, ilyen barátság kezdődött, összejártunk, és nekem nagyon tetszette a zenéi. Zsolt találta ki, hogy legyen egy, egy sláger a filmnek. És jön nagyon szerelmes volt a Herdádiba. Ezt a dalt a, a Hernádinak írta, és akkor fölvették, és minden, minden azonnal a sláger lett. Mindenki elkezdte énekelni a dalt, és egész Dél-Amerika énekelte ezt a sláger, mert ment a film, és a filmnek nagy sikere volt. Soha sem mond, hogy túl vagy túl már mi minden nem jöhet, Nem jöhet új, új. az érletben ellen. Egy nagyon érdekes és egy pikáns feladat elében az ember állítva, mert ugye ezek analóg korszakba készült filmek, mint celluloidra készült, ahol is a részben a forgatásnál a helyszínen, de a fényelésnél is lényegesen korlátozottabb lehetőségek álltak számunkra, most pedig ugye digitálisan megnyílik a világ, hogy az ember korrigálja mindazokat a hibákat, amiktől nem mentes még a úgy gondolom legjobban vagy legszebben lefényképezett egyik filmem se senkié. Az a dilema, hogy most őrizzem meg azt a lenyomatot, tehát egy 1979-ben készült filmet, azt úgy adjak tovább a nézőnek 2020-ban, amilyen volt akkor, mindig elhatározom, hogy hozz, én aztán hozzá nem nyúlok. Szóval az úgy marad, az úgy lesz kőbevésve, és mindig kijavítam ezeket a hibákat.